Η έννοια της γραμμής της ζωγραφική αποτελεί το επίκεντρο στην εφαρμογή αυτή που αξιοποιεί τα έργα του Παόλου Κλέε. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα που συνέβαλε στη διαμόρφωση της μοντερνας τέχνης. Το μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο «Καλλιτέχνες που δημιουργούν με γραμμές» Παόλου Κλέε που βρίσκεται στη συλλογή της αισθητικής αγωγή και ειδικότερα στην υποσυλλογή των εγκαστικών απευθύνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει διαφορετικές διαδραστικές δραστηριότητες. Η διαδοχή των δραστηριοτήτων της εφαρμογής, συνολικά 5, βασίζεται στις αρχές της διερευνητική μάθησης, μέσω της οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται, προτρέπονται, να εμπλακούν προσωπικά και να μάθουν μέσα από τη συμμετοχή τους στη γνωστική διαδικασία. Έτσι, Επιδιώκειται να αναγνωρίσουν βασικά μορφικά στοιχεία όπω η γραμμή, το σχήμα και το χρώμα, ώστε αργότερα να τα Να αντιληφθούν τη λειτουργία της γραμμή και να την χρησιμοποιήσουν δημιουργώντας έργα με απλού συνδυασμούς, συνθέσεις. Να εξοικειωθούν στην παρατήρηση και το συσχετισμό των μορφικών στοιχείων εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στο δικό τους έργο και στο έργο σημαθητών τους, καθώς και άλλων καλλιτεχνών. Το έργο ζωγράφων όπως ο Joan Miró και ο Joan du Buffet, που βρίσκουμε στην πέμπτη δραστηριότητα μπορεί να συμπληρώσει τη μελέτη καλλιτεχνών, οι δημιουργίε των οποίων βασίζονται σε πρωτογενή μορφικά στοιχεία όπως είναι η γραμμή, το σχήμα και το χρώμα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, επιλέγοντας τους προτινόμενου συνδέσμους, μπορούν να περιηγηθούν στις συλλογές, να παρατηρήσουν τα έργα, να επιλέξουν και να σχολιάσουν ορισμένα από αυτά. Η εφαρμογή αυτή θα αποτελέσει την αφορμή. Οι μαθητές και οι μαθήτριες στη συνέχεια θα αποτυπώσουν στο χαρτί την αποκτηθή σε εμπειρία. Θα πειραματιστούν ατομικά ή σε ομάδες και θα δημιουργήσουν σωγραφιές με τη χρήση γραμμών και χρωμάτων. Θα παρατηρήσουν, θα σχολιάσουν και θα συγκρίνουν τα έργα τους και τα έργα των μαθητών τους έχοντας όσον αφορά τα μορφικά στοιχεία που έχουν αναγνωρίσει στο έργο του Paul Klee στην εφαρμογή αυτή. Η διαδραστική αυτή εφαρμογή εστιάζει στον άξονα Μορφικά στοιχεία, βασικό στοιχείο του προγράμματο σπουδών του Μαθήματο των Οικαστικών και συγκεκριμένα στην έννοια τη γραμμή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από του μαθητέ και τι μαθήτριε τόσο ω δραστηριότητα στο σπίτι, όσο και ω δραστηριότητα στο σχολείο. Παρόμοιο μαθησιακό αντικείμενο που εστιάζει στην έννοια τη γραμμή θα βρείτε στην υποσυλλογή των Οικαστικών με τίτλο Ηδη γραμμών στο φυσικό περιβάλλον. Επίση, άλλο ένα μαθησιακό αντικείμενο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που εστιάζει στο έργο του Παύλου Κλέε και επιτρέπει τον ελεύθερο πειραματισμό με τη χρωματική παλέτα του ζωγράφου, είναι το μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο Η χρωματική παλέτα του Παύλου Κλέε. Τέλο, στην υποσυλλογή των εικαστικών μπορείτε να βρείτε το μαθησιακό αντικείμενο Οι Αρχέ τη Σύνθεση του έργου του Παύλου Κλέε, το οποίο είναι εκπαιδευτικό σενάριο και απευθύνεται σε μαθητέ εκπαίδευση.